NFT-7 Market – це нова платформа в мережі Web 3.0, котра буде надавати доступ до нових токенів, криптоігр, пулів стейкінгу і так далі. Token Fun являється основною валютою для тесту платформи та нових додатків на ній. Проєкт запустився лише як тиждень, але вже зібрав впливову громаду та однодумців. Зараз є можливість по систему AirDrop отримати мінімум 250 монет FUN та холдити до запуску платформи. Для цього переходимо за посиланням під відео та підписуємося на групу в Telegram проекту. По можливості запрошуємо друзів, адже це дозволить заробити ще більше монет FUN, які згодом будуть коштувати грошей. Засновники активно працюють зі СМІ та ком'юніті. Що видно по частим АМА-сесіям з відповідями на найбільш поширені питання. На цьому поки що все. При оновленні інформації додатково проінформую. А ще більше безкоштовних схем та проєктів для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Чекаємо на тебе. Інвестуй з «Інвестінг